عزائي المشاهدين اهلا وسهلا بكم في الفيديو رقم ثلاثة في اليوتيوب اليوم جايبلكم لكم مشروع رائع جدا مستوحى من منتجعات وفنادق سبع نجوم انطاليا هلا اليوم جينا نحكي لكم على مشروع ديما تعالوا معنا مشروعنا اليوم هو عبارة عن بلوكين متوزعة فيهم 800 شقة، المساحة بين البلوك والبلوك 90 متر، المشروع هذا جاي عبارة عن منتجع سياحي مستوحى من فنادق أنطاليا سبع نجوم، طبعاً المشروع فيه تقريباً ست مسابع عفواً، اثنين داخلية وأربعة خارجية، طبعاً أهم شيء في المشروع 90% من المشروع جاي مساحات خضراء. 90% من المشروع مساحات خضراء والباقي بلوكين فقط وكل المشروع بيطل على بحيرة بويوك و والبحر أهم شيء في المشروع شو هو؟ أنه المشروع ركز على أنه أول مشروع يقام فيه ملاعب غولف وهي أكبر ملاعب في تركيا للغولف كذلك الملاعب المائية وهذه الملاعب المائية هي المدن المائية اللي احنا بنزورها في المنتجعات السياحية طبعا كل هاي الخدمات اللي هي تسعين وتتربع على واحد كيلومتر كل إطلالاتها على البحر والبحيرة بويوكشيكمجا طبعا بالنسبة لمنطقة بويوكشيكمجا معروف عليها انها منطقة فيلل المنطقة يبنى عليها فقط الأشياء المنخفضة أما هون احنا عم نبني واحد و 30 طابق و29 طابق بلوكين فهذا الكونسيبت كثير مميز في منطقه بيوكتيك مجيب بالنسبه للمحلات التجاريه عندنا 52 محل تجاري يخدم المشروع كأنه مولات صغيره تحت البلوكات وكذلك في المساحات الخضراء هون ملاعب كره القدم والبيلي بول وكل الملاعب موجوده طبعا لما ننزل كذلك للخدمات موجود كل هاي مساحات خضراء تخدم المشروع بالاضافه الى قعدات صيفيه في عنا بين البلوكين مسبح يكون الإطلالات هاي الداخلية تطلع على المسبح كذلك عنا الأوتو بارك المدخل تبعه الأول من هون هذا أول أوتوبارك طبعا كذلك المساحات الكبيرة الموجودة في المشروع خلت يكون عندنا اوتوباركات على برا زي ما عم نشوف رح يكون دائر صائر بكل المشروع، أما بالنسبة لنماذج الشقق في المشروع تبدأ من واحد زائد واحد لخمسة زائد واحد مع تراصات، الشيء المميز في هذا المشروع أنه كل الشقق تحتوي على بلكون والبلكون سائر دائر بالشقة، أما بالنسبة لميزة هذا المشروع بالنسبة للميزة السياحية كذلك عنده ميزة استثمارية كثير كبيرة. شو هي الميزة الاستثمارية؟ إنه صاحب المشروع عاطينا ضمان إعادة شراء الشقة بعد ثلاث سنوات. بربح 35% بالمية. يعني إذا اليوم أنا اشتريت شقتي بمئة ألف دولار بعد ثلاث سنوات صاحب المشروع بيعطيني ضمان مع الطابو أنه بيشتري علي الشقة بضمان 35% بالمية. منطقة بويوكتشيكمجة معروفة بأكبر بحيرة في إسطنبول وهي هاي بويوكتشيكمجة يعني البحيرة الكبيرة وكذلك بحر مرمرة عندك هذا المنظر كله أخي أحمد هو حقيقي للمشروع والمشروع راح يكون مساحات خضراء إلى الآخر وهي كلها مساحات للدوله خاصه يعني ما راح ينبنى فيها اي شيء، يعني راح تبقى الاطلاله مفتوحه دائما بعد ما يخلص المشروع ان شاء الله. بالنسبه للخدمات اللي راح تكون في المشروع شو هي؟ الخدمات اللي هي 90% من مساحه 52,000 متر مربع خدمات هي كلها خضراء، راح تعطيك انك عايش في نفس الوقت في منتجع سياحي، بالاضافه الى انه هذا المنتجع في خدمات كثيرة يعني عندك ملاعب مائية مسابح ملاعب الجولف، وملاعب كرة القدم ملاعب كرة السلة ملاعب كرة اليد هي كلها ميزات إضافية للمشروع شركة أرطاش وديمير لما اتفقوا على إنشاء هذا المشروع كان كونسبت تبعوا الأول والنوع في منطقة إسطنبول هو كونسيبت منتجعات أنطاليا زي ما حكينا يعني ما في داعي أنك تشتري في أنطاليا ما في داعي أنك تشتري في بودرا فبتيجي تشتري هون كونسبت موجود في أنطاليا وبودرو بالنسبة للشقة النموذجية اللي عم نشوفها حاليا هي شقة أربع غرف وصالون طبعا أول شيء في المشروع إنه هو عنده نظام سمارت سيستم اللي يسمح لنا بمراقبة الشقة حتى لو كنا خارج اسطنبول. هذا المجسم اللي هون عنا خدمات فندقية اللي هي تنظيف الغرف وغسل الملابس وكوي الملابس. بالنسبة للمطبخ راح يكون زي هيك وراح يسلم معه الأثاث كاملا من ماركة سيمنز. راح ندخل على الثلاجة ما راح تسلم بس المكان راح يكون زي هيك. أما بالنسبة للديكور كله راح راح يتسلم زي هيك، راح تتسلم جلاية الصحون من ماركة سيمنز، بالنسبة كذلك للفن والشفاط راح يتسلم من نوعية سيمنز، وراح يكون المطبخ بهذا الشكل وراح يسلم بهذا الشكل، السيراميك كذلك كله مستورد راح يكون من أجود الأنواع، وكذلك راح يكون عنا ميزة في هذا المشروع أنك فيك تكون عندك بابين للدخول للصالون. فيك تدخل من هون وفيك تدخل من هون يعني اذا بدك انت تخلي هاي الميزه تخليها اذا بدك يسكروا إياها ما في اي مشكله ندخل للصالون ولي مساحته كثير واضحه طبعا بالنسبه للصالون راح يكون زي هيك مساحاته وكذلك فيه بلكون من الجهتين بانورامي زي ما عم نشوف طبعا احنا قلنا انه في هذا المشروع في خدمة الهوم سيرفيس وهي خدمة زي الفنادق. بالنسبة للابواب راح تتسلم كذلك بهذا الشكل. كذلك الغرف الاطفال راح تكون كذلك واسعة جيدة والكريدور راح يكون بهذا الشكل. عندك اذا اشتريت شقة من هذا النموذج راح يكون عندك هذا فقط للضيوف وكذلك هي الغرفة الثانية للاطفال. وبالاضافه الى الحمام الثالث وهو كله راح يتسلم بنفس النوع بنفس السيراميك وبنفس الديكورات الماستر روم راح تكون بهذا الشكل واسعه والاضافه الى سيراميك الغرفه راح يكون بنفس الشكل وكذلك الحمام راح يتسلم بنفس الشكل شيء مميز كذلك في المشروع انه حتى الغرفه واحد زائد واحد يحتوي على غرفه غسيل، المشروع راح يتسلم كله من احسن الكواليتي، كل شيء راح يكون فاخر جدا وهذا معروف على شركه ديمير واللي سلمت مشاريع كثيره من قبل وكذلك معروف على شركه ارطاش وهي معروفه جدا بالتشطيبات الجيده للشقق، بالنسبه للمشروع اللي رانا فيه هو هذا اللي راكم تشوفوا فيه، الخطين المهمين في اسطنبول اللي يروحوا حتى الوسط البلد هو خط ال E5 هذا اللي اسمه E-Bish والإي 80 اللي هو هذا اللي يروح منا المناطق باكجيلار جيلار وبشاك شهير مطار إسطنبول الثالث هو هذا يبعد فقط عشرين كيلومتر بالضبط على المشروع البحيرة والبحر عندنا إطلالات في المشروع من هون على بحر مرمرة والبحيرة المواصلات اللي عندنا اللي هي هون على خط المتروبوس مباشرة يبعد سبع دقائق على المشروع بالنسبة لخدمات الإيدو هذا الإيدو هو باخرة تأخذ من هون لحد إسكودار وكل المناطق وحتى بحر بيلك دوزو يعني على المارينا بتفوت على كل المجال البحري محطة مترو جديدة إن شاء الله حتكون قيد الإنشاء قريبا وكذلك الجامعات ومحطة الخيول هون هي فارم كبيرة للخيول طبعاً كذلك في عنا هذا آه آه آه آه أيروبور واحد ثاني يعني هو مطار ثاني عنا قصر المعارض اللي هو هون توياب قريب على المشروع تقريباً فقط آه 15 دقيقة لتفاصيل أكثر ما عليكم إلا تتواصلوا معنا على الأرقام اللي حتظهر لكم على الشاشة للباحثين على الجنسية الطابو جاهز أهلاً وسهلاً معكم عائشة من شركة عائشة يوسف للعقارات في إسطنبول